Росіяни завдали удар авіабомбою по Оріхову. Про це сьогодні повідомив у своєму телеграм-каналі голова обласної військової адміністрації Юрій Малашко. В результаті обстрілу пошкоджені приватні будинки. На місці працюють відповідні служби. Інформація про поранених не надходила.